Dalam video ini, saya akan tunjukkan cara untuk shortlist farming area kita serta decide tempat mana yang kita nak target untuk dapatkan area farming area kita, saya Abdul Rashid, Coach Hartanah, selamat datang ke Coach Hartanah, portal utama kerjaya serta pelaburan Hatana sekiranya ini adalah kali pertama you di sini jangan lupa untuk tekan butang subscribe tekan butang notification serta komen share thumbs up insyaallah saya akan share tip-tip terkini pelaburan serta uh, kejayaan dana setiap minggu untuk kita dapat manfaat bersama Baru-baru ini saya mempunyai uh, seorang rakan niaga yang berpindah ke Alostar dan beliau decided untuk teruskan bekerja di bawah Hebat Realtors, jadi beliau memohon saya untuk uh, qualify area di mana beliau ingin uh, berkhidmat, jadi hari ini saya akan buat qualification dan saya akan uh, beritahu apakah langkah-langkah selanjutnya yang perlu beliau lakukan video hari ini hanya akan jelaskan ringkas secara ringkas macam mana kita nak kualifikasi sesuatu area dan manakah target yang kita perlu lakukan uh, aktiviti kita seharian untuk semak farming area yang baik, kita memerlukan beberapa portal internet, jadi saya akan menggunakan bricks dan serta laman web iklan hartanah yang lain seperti di property guru dan mudah untuk kita buat membantu kita membuat decision manakah area yang kita perlu target. Jadi apa yang kita lakukan basically kita nak mencari tempat yang memang banyak transaksi. Tak guna kalau kita melakukan aktiviti di tempat yang tidak ada transaksi ataupun kurang transaksi kecuali tempat tersebut tidak ada ejen lain uh, melainkan kita kalau kita adalah uh, orang cakap uh, balung kawasan ataupun uh, kau apa tu orang yang leader dekat kawasan tersebut then it is okay kalau kita membuat apa uh, tu punya aktiviti di kawasan yang tidak ada kurang activity, uh, tran transaction sebagai contoh katakanlah kita tinggal di Taman Cahaya, Taman Cahaya ni memang transaksi setahun cuma ada lima ataupun enam je, tetapi tidak ada ejen yang lain yang berminat untuk buat di kawasan tersebut, manakala kita pula memang tinggal di Taman Cahaya, maka memang berbaloi lah untuk kita melakukan aktiviti di sana kerana kita nak pastikan kawasan di sana semuanya bertukar menjadi SOI kita Jadi dikatakan kalau sekiranya salah seorang daripada 300, 400, 500 biji rumah yang berada di Taman Cahaya itu ingin menjual rumah disebabkan kita dah dominate market dekat Taman Cahaya, mereka tidak akan cari tempat lain, tak akan cari orang lain tetapi most of the time kita akan Mencari tempat yang banyak transaksi. Okey, macam mana kita nak tahu transaksi itu banyak dan di mana kita akan buka BRIKS dan kita akan buat penilaian berdasarkan transaksi-transaksi yang berlaku satu tahun, dua tahun kebelakangan ini. Okey, baiklah. Selepas kita masuk BRIKS dan selepas kita dah masuk apa tu login. So first thing sebab ini berlaku di Alusta, jadi first thing saya buat uh, uh, saya buka besar dulu kita tengok di kedah dulu check di kedah untuk residential sebab uh, rakan yang kita ni dia hanya buat residential saja selepas kita dah menaip uh, apa tu tempat yang kita nak buat tu kita jangan uh, apa tu pergi tempat lain biadik keluar macam ni kan? So sekarang ni saya cari residential di Kedah, dan saya nak tengok uh, daerah mana ataupun pekan mana yang paling banyak mempunyai transaksi okay, so daripada sini kita nampak yang paling banyak sekali untuk uh, satu tahun lepas, yang paling banyak ialah dekat uh, Bandar Sri Astana, Sungai Petani Kedah, Sungai Petani, Sungai Petani, jadi kita nampak Sungai Petani Kedah memang banyak mempunyai transaksi, okay. So uh, disebabkan betul, uh, uh, unfortunately sebab uh, rakan yang kita ni tinggal dekat Alusta, jadi kita, betul uh, kita boleh uh, beritahu dengan dia lah nanti yang sebenarnya tempat yang paling hot dekat kedah ialah Sungai Petani. So next kita cari Alusta. Jadi so, kita cari Alusta kedah residential, dan daripada situ tengok senarai transaksi terbanyak untuk satu tahun yang lepas adalah di Kampung Derga Jaya Fasa 1 Taman Sri Tanduk okey jadi di area yang hot okey so apa saya buat saya cari ni dulu saya tekan dan saya akan tengok dekat map mana kawasan dia Okay, selepas saya dah mencari uh, Taman Dergajaya ni kat mana kerudukan dia Okey, okey selepas saya dah cari Taman Dergajaya ni kat mana kerudukan dia, the next thing ialah saya nak buat ialah saya nak pergi dekat uh, saya nak buat saya punya uh, farming area di my map jadi dia punya website dia dekat you type uh, my map nanti akan keluar contohnya you pergi dekat Google you type my map my map okey my maps google.com/mymaps jadi lepas you pergi dekat google.com my maps you create a new map okey so contoh kat sini you create a new map and then saya namakan new map saya ni kedah farming so first thing saya pergi saya pergi dekat taman derga okey taman derga jaya so ini adalah yang pertama okey So ini adalah pertama saya add kan. Sekarang dekat sistem Mandegah Jaya saya layerkan dia sebagai alo seta. Ini satu. Okey. Ini adalah satu. Oh, taman Megah Jaya satu. So kalau saya nak tukar color dia jadi color yang uh, ikut saya. Saya nak tukar jadi Uh, apa tu uh, merun ataupun pun merah dan segalanya tu saya boleh lakukan. Okey, yang kedua ialah saya nak cari taman Sri Tanduk. Loaosta, ini yang kedua saya add kan juga dekat anda loaosta. Okey, and then yang ketiga taman ni. Oh. Kita nama dia je okay, Kepala batas Lepas tu kita add, sekarang dah ada tiga Lepas tu Taman Keranji Tambah lagi Taman Mergung Wow, Rakyat <tongan> eh Taman Seri Ampang Okey jadi apa yang saya lakukan basically saya dah add okey jadi ini adalah tempat-tempat yang hot DC kita, di sekitar di Alor apa di Alustak, okay, jadi kita boleh kan ikut yang paling nombor satu, nombor dua, nombor tiga dan sebagainya, so the next one yang kita kena lakukan ialah kita tahu ni Taman Degajaya adalah yang nombor satu, okay, yang paling hot okay, kita tengok Taman Degajaya kat sini, Ini yang paling hot, jadi first thing kita buat, ialah kita tengok dekat Taman Degajaya ni how far is it daripada rumah kita, so kita ambil kat sini direction from here to rumah apa tu so kita tahu dia pergerakan dia lebih kurang 8 km jadi masih lagi okey kalau sekiranya jauh sangat katakanlah dia dekat sini lebih daripada 10 km dan elakkan so at this moment ini adalah rumah rakan niaga kita jadi dari sini pergi ke Uh, kawasan sini so maksudnya dia boleh sampai pergi dekat uh, Simpang nak pergi ke Kelanggar ni, uh, jadi ini adalah tempat-tempat yang orang kata Mona Sabah untuk dia uh, activate lah, so ini kawasan uh, Alustar ni semua dia boleh uh, bekerja, okay, so that is number two, jadi kita dah check kat situ, so pergi balik dekat uh, Dega Jaya ni so the next one yang kita buat ialah kita pergi dekat muda, tengok Degajaya ni banyak tak listing yang terjual, yang sekarang ni hendak dijual kan, okay. pergi dekat kedah, ini bergantung pada uh, kita punya uh, market, market segment. jadi kalau sekiranya dekat apa tu, uh, dekat kedah, jadi kalau sekiranya bawah RM500,000 then is okay kalau kita buat uh, dekat mudah, tapi kalau sekiranya atas uh, RM500,000 kalau di Kuala Lumpur memang I property memang kena pakai ataupun Property Guru lah, jadi kalau di Kedah mudah masih lagi applicable, tapi kita kena buat dua-dua, maksudnya Property Guru dengan uh, mudah, tapi kalau bawah RM500 tak perlu buat empat lah. So kita nampak kat sini, berapa banyak listing yang orang buat, kita tengok kesini, yesterday ada orang post 21 bulan ada orang post That means every tiga hari ada orang post. Kita nak tengok siapa yang aktif kat sini. Ni ada uh, private seller kan. So kita tengok kat sini buka apa tu? Semua gunakan gambar yang sama ni. Ada kita nak tengok adakah dia orang yang sama. Okey, 1 2 3 Empat. Maksudnya bukan orang yang sama tapi semua menggunakan gambar yang sama jadi maksudnya uh, kat sini ada owner yang kat sini yang meletakkan rumah dia untuk dijual dan uh, apa tu, uh, the owner ni dia letak rumah untuk dijual dan the rest of the uh, agent juga letak kat sini jadi kita ada satu biji rumah yang dijual tapi dijual oleh satu dua tiga tiga orang yang lain jadi kita tak tahu sama adik ini juga orang yang sama, jom kita tengok, ha, yes orang yang sama juga, itu pun sama juga dia pun uh, cuba nak jual rumah yang sama juga, jadi hanya satu listing je kat situ okay, uh. Then The only way untuk kita berjaya kalau nak jual rumah dekat sini ialah tempat ni memang banyak saya tengok daripada sini kita boleh tahu ada 17 session untuk satu tahun maksudnya rumah ni memang banyak permintaan jadi kawasan sini memang boleh kita gunakan sebagai uh, kita punya farming area jadi uh, cara nak farming tu satu ialah uh, kita tengok dekat muda ni kita nampak memang tak ada banyak rumah tapi dia tengok demand tinggi tapi tak banyak rumah supply kurang jadi dekat sini apa yang kita boleh lakukan ialah kita boleh eh uh, bertindak untuk uh, kita kena act kita boleh bertindak untuk bergerak dekat sana gempur kat sana lah dapatkan uh, uh, available rumah kat situ tapi kalau kita tengok kat sini uh, dia punya dia punya apa tu uh, biji rumah tu tak banyak okey saya kita tengok balik eh degajaya ni okey kat sini je, so kalau kita tengok dekat sini tak banyak, jadi uh, saya boleh cakap kawasan sini, kawasan Taman Degar Jaya, Taman Desa Jaya, uh, Taman Degar Pendidikan ini, Taman uh, Nakisa Taman Nuri ini, ini semua taman ni, tempat ni memang ada permintaan, jadi katakan kalau banyak berlaku dekat apa jualan kat sini, so kawasan sekitar dia pun affected Pula bila kita dah tahu tempat-tempat uh, yang ni katakan kita target 10 tempat okey uh, ini 10 tempat uh, uh, landed area uh, strata tak ada dekat kawasan uh, Alosta jadi kita dah tahu send, uh, 10 tempat jadi kalau kita tengok kat sini ada berapa banyak uh, listing antara 10 20 30 40 50 60 70 80 lebih kurang 100 uh, 100 transaction jadi uh, kita tahu dekat kawasan-kawasan ini -kawasan ada 100 transaction, jadi you decide berapa banyak uh, percentage yang you nak cover atau uh, you punya market apa tu market uh, pie yang you, you nak ambil, mungkin you nak ambil 5% ataupun 10% jadi discuss dengan saya apa usaha yang kita nak perlu lakukan untuk you nak capaikan 10% tu, jadi maksudnya katakanlah dapatkan 10 transaction dalam tahun ni. jadi dekat kawasan ini sahaja, okay. Jadi jangan pergi tempat lain, pergi tempat yang ada banyak transaksi saja satu uh, dan dua dekat sekeliling taman kita, okey? So ini adalah cara mudah untuk kita tahu sama ada uh, nak shortlist kita punya farming area dan uh, kita jumpa lagi dia akan uh, masa akan datang. Baik selepas tu apa yang saya nak lakukan ialah ini adalah uh, first page untuk tahun ni jadi apa saya buat saya nak uh, print screen tujuh belasan session di Taman Degajaya ni I save, dan saya pergi dekat uh, saya punya mind map dan saya uh, masukkan ok masukkan uh, gambar yang saya save kat situ nak tengok daripada situ saya boleh dapat rekod terus bila nak saya nak apa tu kom, uh, buat comparison. Kalau orang tanya terus boleh refer. Tak payah nak masuk Bricks lagi lah. Okay, uh, saya uploadkan. Kalau kita pergi ke uh, kita pergi ke apa tu uh, uh, Google Store. Lepas tu kita tayem map Maps oh so my map so you boleh download you punya oh sorry not this one so you boleh download install you boleh install my map ni dan uh, information tadi tu easily you can access okey um, uh, untuk real estate bagi saya memang baguslah ada banyak lagi cara untuk you nak letak nota kan tapi bagi saya real estate, uh, saya guna mind map sebab senang saya nak access dan information information gambar-gambar saya boleh masuk uh, dekat dalam mind map tu jadi mudah untuk saya nak share example, so ini adalah contohnya untuk uh, farming, so katakan saya boleh buat new one, saya letak uh, layer baru, ini saya letak listing pula, uh, listing saya jadi bila saya nak share pun easy for me untuk nak hantar gambar dan segalanya okay. Itu adalah sharing saya untuk hari ini. Adakah sharing ini bermanfaat pada you? Uh, saya nak harap, saya harap you boleh komen, share dengan thumbs up uh, dan jangan lupa untuk subscribe serta tekan butang notification. Uh, kita jumpa lagi dia akan datang. Jangan lupa untuk komen. Saya akan jawab komen you.